بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة أهلا بكم يا أبطال في الأيام دي اللي قبل الامتحانات بتسأل كتير قوي عدة تساؤلات كتيرة ومهمة وبتهيأ لي هي كل سنة بتسألها مع اختلاف الأجيال ومع اختلاف الظروف إلا أن تقريبا الأسئلة اللي بتسألها هي هيها والحمد لله بمرور السنوات وتراكم الخبرات قدرت ان انا احصل على حلول فعلا لتساؤلاتكم علشان ده مهم جدا انها هتتجاوب التساؤلات دي علشان تقدر تحقق اعلى مجموعة ان شاء الله هطرح عليكم النهاردة مجموعة من تساؤلاتكم انتم وصدقني هتلاقي احد هذه التساؤلات انت بتسأله وممكن معظم هذه التساؤلات بتسأله تعالي نسمع زمايلنا بيقولوا ايه عشان تعرف انت زيهم ولا مختلف عنهم ولا ايه اللي يهمك معظم الطلاب لي ايه مش لاحق اخلص اللي ورايا الوقت مش مكفي يا ترى التساؤل داي همك هنجاوبه المدرسين ضغطين علينا وفي البيت بيقولوا منتوش نافعين في البيت لي دايما منتاش نافع او منتاش نافعة زهقت تعبت نفس الامتحان ييجي وخلص بذاكر كتير قوي وما بجيبش درجات الامتحانات هتيجي صعبه جدا السنه دي الطلبه بيقول لك ايه الامتحانات هتيجي صعبه السنه دي بقى سنتنا احنا بالذات هتيجي الامتحانات صعبه جدا انا حاسس يا استاذ ان انا مش هجيب مجموع انا خلاص الدنيا وقعت مني وبازت وانا حاسس ان مش هجيب مجموع وساعات بحس ان انا هطلع بالاوائل وساعات بحس ان انا همسيطر على الماده وهحلها انا بستغرب نفسي قوي ما بين الاحساسين انا ما عملتش اللي عليا طول السنه اسمع بقى المقوله دي انا ما عملتش اللي عليا طول السنه معقول ربنا هيساويني باللي بيذاكر من اول السنه؟ انا ما فتحتش كتاب وما كنتش بروح الدروس، ينفع الحق؟ ياه، تساؤلات مهمه قوي جدا، تساؤلات طبيعيه، جبتها بنفس اللغه اللي انتم بتقولوها، لا زودت ولا شلت، لان هي فعلا لازم اجاوبها زي ما انتم بتسالوها. تعالوا للسؤال الاولاني، الناس اللي بتقول مش لاحق اخلص اللي ورايا والوقت مش مكفي. اقولك لك الوقت مش مكفي ليه؟ الوقت مش مكفي عشان انتم معظمكم بتذاكروا غلط. اه للأسف الشديد ويسيبوني معلش اجي عليكم شوية الايام دي عشان الايام دي ايام انضباط وان كان عندكم بعض العيوب نشيلها انا مش هطول بس بقدر ان كان أحط ايدي على الـ الـ الـ الـ الاخطاء الكبيرة اللي ممكن تعمل لنا مشاكل كبيرة وكل لبيب بالاشارة يفهمه وان شاء الله تقدر بسرعة تعدل الاخطاء دي اولا انتم الوقت مش بيكفي عشان بتذكروا غلط اه بتذكروا غلط كل واحد فاكر ان هو يمسك الدرس لما يجي يذاكره لازم يمسك لو عنده باب ولا بابين ولا ثلاث ابواب يبقى هو المطلوب منه يمسك ورقه وقلم ويسمع الثلاث ابواب ويحل عليهم من الكتب الخارجيه. تصور الذهني ده طبعا غلط لان الوقت الوقت المتاح قليل، يعني لو بتاخد مثلا حصتين في الاسبوع وكلفت بمهمه مراجعه جزء كبير من الاحياء او الكيمياء او التاريخ او العربي ايا كان الماده وانت بدات تحط الخطه ديت انك انت عايز بقى بحماس وداخل انك انت تكسر الدنيا فتمسك عايز تتقن الباب عشان دي المراجعه النهائيه تقوم تعمل اللي هو انا بقولك عليه ده انك انت تبدا تسمع البيبان كلها ورقه وقلم وتبدا تحل عليها من الكتب الخارجيه يا جماعه ده طبعا تصور خاطئ فكانه انت حطيت تصور خاطئ فبالتالي انت ما لحقتش تعمله فالمشكله مش في الوقت المشكله في الخطه الغلط امال اعمل ايه يا استاذ؟ لا تعمل ايه دي بقى انك انت سعادتك لازم تبدا تمشي بمبدا السريع المفيد يعني كروت لا مش هتكروت اصل انتوا ردودكوا دي دي كل ده حوارات بتدور ما بيني وما بين الطلاب انا بحكيها لكم انا كل اللي بعمله وقت انا بنقل اللي بيحصل في الواقع ليكم علشان تستفيدوا منه من خبرات اللي حواليكم فلما اقول للطالب السريع المفيد انجز خليك عصري ما ينفعش خالص الايام دي تعمل اللي انت بتعمله ده الوسوسه دي ما تنفعش يقول لي يا استاذ اصلا انا مش بحس ان انا ذاكرت بحس ان انا كروت لا انت ما كروتش ولا حاجه انت عملت نوع من انواع الايه؟ اللي هو مراعاه مقتضى الحال طب ما المدرسين يا استاذ لما انا بروح ما بجيبش درجه او ان انا السريع المفيد ده ما بجيبش الدرجه بيقعدوا يزعقوا لي او بيقعدوا يلوموني يا سيدي انت عملت اللي عليك والمره دي حققت 70% قل للاستاذ وببساطه هعيد الامتحان تاني وبالتالي المره الثانيه تعيد توصل ل 90 لغايه ما توصل لمية في 100 ان شاء الله هو الوقت يتاح مرتين ثلاثه اه انا عندي مرتين ثلاثه بمنطق السريع المفيد احسن من المره الكبيره اللي ما بتحققهاش وبتحبطك فاذا يا شباب ما تذكروش غلط لو سمحتم ذاكروا بالانجاز ذاكروا سين وجيم ذاكروا شفوي آه راجعوا بسرعه ركز ركز ركز لان التركيز مهم للغايه كمان الوقت مش بيكفي يا جماعه علشان احنا بنضيع وقت كتير عشان بعد الدروس وقبل الدروس قبلها بساعه وبعدها بساعتين قعد تاكل قعدت تصلي قعدت تتفرج طب كمان شويه طبعا الاوقات البينيه اللي بتضيع ديت يا جماعه ما ينفعش خالص الايام دي تضيع لو عندك درسين وبينهم ساعه وساعتين لازم تذاكر الساعه والساعتين دول اعتبر نفسك في معسكر يا عمي قلتها مية مره يا جماعه اللي بيروحوا معسكر كوره او بيروحوا يعملوا بروفات لمسرحيه او بيعملوا بيعملوا بروفات لفيلم او اي حاجه يا جماعه بيفرض عليهم قواعد بيلتزموا بيها وبيعودوا بيستثمروا كل دقيقه علشان يطلع ويظهر امام الناس اشحال انت اذا الاوقات البينيه بين الدروس لو سمحت ما تضيعهاش ما تبقاش تقول ام افضى بقى اروح البيت اقعد على المكتب واذاكر طبعا بتبقى اهلكت تماما وبتبقى تعبت وبتنام صح ولا لا؟ وهتكلم على مشكله النوم دي. كمان ما بنلحقش نخلص اللي ورانا يا جماعه علشان احنا دائما بنيجي في اللحظه الاخيره نشتغل، ما ينفعش يبقى عندي امتحان يوم الاثنين اجي الساعه 5 اجي الاثنين الصبح اذاكر او الاثنين العصر اذاكر، فما تقوليش ان انت هتلحق تعمل كده انت مش سوبر طالب ولا انت سوبر طالبه هتنجزه اللي ما ينجز في ثلاث ايام تيجي تنجزه في ثلاث ساعات، مستحيل يا جماعه مستحيل لازم نقدر وقت كويس جدا يبقى احنا بن... ليه ما عشان بتذاكر غلط عشان بتضيع الاوقات البينية ما بين الدروس علشان بنيجي في اللحظات الاخيره نشتغل اقول لكم حاجه كمان الوقت ما بيكفيش معلش عشان حته كده دينيه مهمه عشان ما فيش بركه في الوقت ايوه ما بيبقى ذنوبنا كتير وبيبقى عاملين بلاوي طول النهار عمالين نجيب في سيره الناس وعمالين نعمل وعمالين نبذل طاقه ونطيع طاقه ونتكلم في حق ده وفي حق ده الحاجات دي بتاثر اوعى تفكر الحاجات دي انا مش واعز انا مش خطيب جامع انا بقول لك ان الحاجات دي بتاثر ولها 100 100 سبب ديني و100 دليل ديني اجيبهولك ايوه يا جماعه ايوه يا جماعه الانسان اكيد التقي اللي بيراعي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيبارك له في كل حاجه مش في وقته بس، ربنا بيبارك له في فلوسه، بيبارك له في صحته، ربنا بيبارك له في كل حاجه حتى في وقته بقى، إصدقني الطالب اللي ربنا سبحانه وتعالى راضي عليه بيخليه يعمل في الساعه اكتر من الطالب اللي عمال يقترف الذنوب ويغتاب ومزعل بابا ومزعل ماما، طب انت مزعل بابا وماما او مزعل ماما، طب انت ماما مش راضيه عليك، طب ربنا هيبارك لك في وقتك ازاي، حقيقي حقيقي الحاجات دي ما تهملهاش. كمان يا جماعه الوقت ما بيكفيش عشان احنا اثناء المراك... المذاكره ما بنبقاش مركزين، ايوه بنبقى مشتتين، نذاكر خمس دقايق ونبص في الموبايل، نذاكر خمس دقايق ونطلع بره نشوف بيقولوا ايه، شباب شباب ما, ت... ما تديش ما, ما تحملش اخطائك على حد تاني، فحكايه الوقت دي يا جماعه ارجوك لو سمحت قسمها ثلاث ثمانيات وقلتها في كل محاضراتي وفي كل حصصي وفي كل اه اي نصيحه نصائح اللي بقدمها للطلاب، بقول لكم يا جماعه اليوم ثلاث ثمانيات، ثمانيه نوم، ثمانيه دروس، تمانية مذاكرة يعني تمانية دروس ده كتير كمان انتو متروحوش دروس تمانية انتو ما تقعد في الدروس لو عندك تلت دروس الدرس ساعة ساعة ونص قعدت كم اربع ساعات ونص او خمس ساعات يعني انا بقولك تمانية دروس حتى كمان بالوقت اللي بيضيع اذا معاك تمن ساعات دائما متحين اللي هم الثمانية الثالثين اليوم 24 ساعة، فيا جماعة ثمانية نوم، ثمانية دروس، ثمانية مذاكرة بس أنت أثبت على الثمانية، يا ريت تثبت على الثمانية وتزودهم فيما بعد، اوعى تيجي على الثمانية بتاع النوم علشان ده خطير جدا عند بعض الطلاب اللي بيبالغوا. الحاجة الثانية بقى مدرسين ضاغطين علينا قوي في البيت بيقولوا ما أنتاش نافع. يا جماعة ما عم هو لازم المدرسين معذورين وأنتوا معذورين، أي نعم في سوء إدارة، أنا أعترف أنه في سوء إدارة. وبعض المدرسين للأسف ما عندهمش الخبرة ان هم يدركوا ان الطالب وراه حاجات كتير انا عارف الكلام ده ومدركه بلمسه عند بعض الناس وانا الحمد لله براعي جدا مع طلابي اذا اردت ان تطاع فأمر بما يستطاع لكن ماذا لو؟ انا باخد درس عند استاذ الاستاذ ده بيكلفني بحاجات كتيره قوي علشان يعني لاسباب شخصيه او لاسباب هو شايف ان هي دي ممكن ترفع من كفاءتك لو سمحتوا يا جماعه لما حد يبالغ احنا ما بنبالغش معاه بقى وما نستسلمش للمبالغه دي طب اعمل ايه يا استاذ يعني اعمل ايه اعمل اللي عليك بص اعمل اللي عليك ولو حتى ما جبتش او ما نفذتش ساعتها ما تلومش نفسك، ما هو اهم حاجه انا حلوم نفسي ولا لا، اهم حاجه انا شايف ان انا نفسي ان انا غلطان ولا لا، فاهم حاجه انت ما تحسش ان انت ايه غلطان، فلو الاستاذ دك كم كبير قوي اعمل اللي عليك للمتاح وبعد كده سيبها على الله بقى، معلش خد لك كلمتين كده في جنابك وطنش بس انت من جواك حاسس ان انت عملت اللي عليك ودي انا بكررها وبعيدها تاني ورساله الى اخواني المعلمين. يا اخواني ارحموا الطالب وحاولوا توازنه وحاولوا تدركوا ان هذا الطالب على راسه الكثير الكثير الكثير والطلاب مضغوطين ولازم كلنا نراعي مفيش حاجه اسمها انا ماليش دعوه بماده حد لا يعني الموضوع مش موضوع فرد يا جماعه يا يا فرحتي ان الطالب جاب في مادتي الدرجه النهائيه وما جابش في المواد الثانيه الدرجات فهي هي يا جماعه التوازن مطلوب ويا ريت يبقى في حسن تعاون وحسن تخطيط ما بين المعلمين في البيت بيقولوا لك ما نافع بقى، والله هم قصدهم ما نافع يعني كنوع من انواع التحفيز، فلما حد يقول لك ما نافع قول له بهدوء كده وببساطه ان شاء الله هنفع. اه <تصفيق> يعني بهدوء كده بالراحه كده قول له ان شاء الله هنفع باذن الله وبكره وبكره تشوفوا ان انا هنفع ان شاء الله رب العالمين، فما نافع دي ايه؟ عادي يعني بتتقال للجمهوريه كلها ما تقلقش يعني. <تصفيق> المقوله الثالثه بقى من طلاب ثانويه عامه يقول لي زهقت طهقت انا ما عدتش عايز اذاكر، انا عايز اروح الامتحان. والله بص بقى زهقت طهقت عيط شد الستائر البيت اعمل اللي انت عايزه في الاخر انت كده كده هتستنى على بل ما تدخل الامتحان فلازم تصبر بصوا ربنا خلق حاجه اسمها الصبر قول زهقت وقول قول عبر عن اللي جواك عبر عن اللي جواك لكن ما تقولوش كتير يعني كلنا بنزهق كلنا بنطهق وكلنا بنحاول ان كان نخرج من الملل لكن هنعمل ايه هي خلقنا الانسان في كبد الانسان يعاني ولكن صدقني اذا استحضرت الثمره إذا تخيلت نفسك وأنت ناجح وأنت مرموق وأنت مشهور نفس الخيال، الخيال ده رائع على فكرة، نفس تخيل نفسك وأنت دكتور وداخل مستشفى أول يوم تستلم تعيينك، أو مثلا مهندس وأول يوم رايح المكتب عشان تقعد على مكتبك، أو مثلا محامي كبير وبتترافع في قضايا كبيرة وبيستقبلوك في التلفزيون كده وبتقول كلام كويس كده مش زي الكلام اللي بيتقال، أيوة كده معلم قدامك جمع كبير من الطلاب وبتشرح لهم، أستاذ في جامعة، أنت أنت طبيبة وانت مهندسه وانت محاميه انا مش بتكلم على حاجه فئه معينه انا بتكلم على الطموحات المتعدده فصدقني اللي يخرجك من الزهق والملل ده الخيال الجميل وتصور المستقبل الجميل بدون آه الاحساس بالتشاؤم يعني فيا ريت نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى بذاكر كتير ومش بجيب درجات تستاهل، أيوه تستاهلوا ياللي اللي كتير وما بتجيبوش درجات، ليه؟ عشان برضه بتذاكروا غلط، عشان بتذاكروا ما بتحلوش، عشان بتذاكروا ما بتشوفوش الأسئلة بتيجي إزاي، الطلاب بيقعدوا يحفظوا, يحفظوا يحفظوا يحفظوا يحفظوا وبعدين يقولك لك أروح أمتحن، يبص يلاقي الامتحان الأسئلة جاية يمين أو شمال، هو مش عارف يعمل إيه، وبالتالي يجيله حالة من الإحباط، طب العلاج إيه يا أستاذ؟ العلاج وأنت بتذاكر بص على الأسئلة. وانت بتذاكر جنبك مصدر اسئله تشوف امتحانات الثانويه عامة سالت في الحته دي ازاي تشوف شفوي شفوي ايوه الاثنين مع بعض يا جماعه ده نعرف ناس يا جماعه بيذاكروا بالطريقه المعكوسه يعني ايه الطريقه المعكوسه يعني بيبدا بالاسئله باب عمره ما شافه عمره ما شافه في حياته ولا درسه قبل كده وبصل لا يروح عامل ايه روح جاي قاري الاسئله الاول اللي على الباب ويبدأ يقرأ الأسئلة آه آه آه آه وبعدين يروح يقرأ الباب وهو بيقرأ الباب يتذكر الأسئلة يقول لك آه ده تصدق الحتة دي تسأل فيها آه ده تصدق الحتة دي مش عارف إيه فإذا الأسئلة في غاية الخطورة ما ينفعش يا جماعة أذاكر وأحفظ وأروح أمتحن على طول وبعدين يا سيدي ذاكرته ما جبتش درجة إيه المشكلة ما تروح تاني وتجيب درجة الناس اللي عايزة دايماً تحقق أكبر النتائج من أول مرة بدون مجهود يا جماعة في إيه هو هو الدنيا مش كده الدنيا مش كده انت الدنيا غلط يا يعني جماعه اللي بيتعلم عربيات اللي بيتعلم عجل اللي بيتعلم سباحه بيعمل ايه كل دول بيعملوا التلاتة وواحد بيتعلم عربيات واحد بيتعلم عجل واحد بيتعلم سباحه بيعمل ده سباحه بيعملوا ايه ها ما انتوا فاهمين بيعملوا ايه؟ هحكي في البديهيات ما تلاقي اللي بتاع العجل ده عمال يا عيني ايه ويقع والبنطلون يتقطع ويخش في العمود ويتجرح مش كده مش ده اللي بيحصل وبعد كده تلاقيه ماشي بالحجر زي الفل وبيعمل حركات بهلوانيه بتاع العربيه ده بيعمل ايه لما بيجي يتعلم العربيه تبطل ومش عارف تقف وتخبط في عمود وربنا يستر بس ما تخبطش في حد يعني بيحصل بيحصل مشاكل وما بتعلمش من اول مره اللي بيتعلم سباحه بايه؟ بيشرب ميه من لبكره <تصفيق> فانت مش عايز بقى عايز تتعلم مواد علميه زي ديت دي بذل فيها طاقه انسانيه عبر السنين، انت ساعتك عايز تقعد قدام الكتاب تقرا الصفحه تفهمها على طول، لا طبعا، لا ما حاجه ببلاش يا شباب، ما حاجه ببلاش انت مش كائن فضائي، انت مش انسان آلي، انت بني ادم بتفهم بالتدرج الطبيعي اللي لازم تقبله، وده اللي بقول للطلاب لازم نقبل يا جماعه الخطا والصواب، لن يتعلم من لا يخطئ. لازم نقبل الخطأ والصواب لو سمحتوا فالحته دي يا شباب ما بجيبش درجات كتيرة ديت انتوا الغلط فيها مش احنا الغلط فيها عشان انتوا بتشوفوش الاسئله وتيجي تتفاجؤوا في الاسئله في الاخر بالاسئله في الاخر وياريت تشوف س وج س وج المقوله الخامسه بقى الامتحانات هتيجي صعبه السنه دي المقوله دي انا بسمعها من 95 الى الان من يوم ما عملوا ميزانصه روعه عامه سنتين ورجعوها دلوقتي سنه واحده انا بسمع المقوله دي يا جماعه ان السنه ده هي الامتحانات هتيجي صعبه ولاسباب اصل الوزير الفلاني صعب قوي اصل ظروف البلد صعبه قوي اصلهم عايزين يقللوا دخول الجامعات اصلهم مش عارف عايزين ايه اصلهم عايزين يضيعونا اصل مش عارف مين عايزين يا جماعه والنبي بالله عليكم بالله عليكم يا جماعه سيبكم الكلام ده الامتحانات صعبه الامتحانات شروط شروط تجمع بين السهل المباشر والمتوسط وبعض اللي بيحتاج الى تفكير ونسبة اللي بيحتاج الى تفكير دي لازم تكون موجوده في اي امتحان في العالم لازم والنسبه دي مش كبيره النسبه دي بتحاول من 10 ل 15% ففي حاجه اسمها مواصفات الورقه الامتحانيه محطوطه من قبل لجنه من الاساتذه والخبراء على مستوى الجمهوريه فما تجيش تقول لي الامتحانات هتجي صعبه ما فيش امتحان صعب الامتحان الصعب يبقى انت مش مذاكر على طول انا ده, ده دي عقده في الحياه امتحان صعب يعني انت ساعتك مذاكرتش لكن انت لو ذاكرت المنهج كويس قوي قوي وحليت عليه كتير ربنا هيكرمك ان شاء الله وهيوفقك فسيبكم حكايه الامتحانات هتيجي صعبه وما تقعدش تفكر ان الكلام ده وعاد يتكرر كتير هيحبطك او استاذ ما المدرسين بيقولوا كده يعني لما تسمع مدرس بيقول كده حاجه من الاتنين خد الكلام ايجابي ان انت عايزه يحفزك ويشجعك يا يعني اما تاخد الكلام ان هو الاستاذ لو بالغ فيه قوي يعني ان هو الاستاذ مش فاهم. معلش مع احترامي للاستاذ ما هو انا مش ما هو كل يؤخذ منه ويرد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل يؤخذ منه ويرد، كل يعاتب او يؤخذ منه، يعني اقبل او ارفض، حتى الاستاذ اللي قدامك طالما هي مش ماده علميه ومش يعني ما بيشرحش ماده علميه هو عارفها كويس قوي وخبير بيها فانت مالكش حق تتعرض لانه اكيد هو بيقول ايه، لكن لما تبقى اراء شخصيه بقى وتبقى تكهنات وتوقعات وتنبؤات، لا لو سمحت سيبك من التكهنات والتوقعات والتنبؤات، والوقت اللي بتردده ان الامتحانات صعبه، احسن تستثمره في انك تذاكر وتحل ايه سؤال او المقوله السادسه بقى انا حاسس اني مش هجيب مجموع السنه دي المقوله دي بسمعها من الشاطرين والخيبين والمتوسطين انا حاسس ان انا مش هجيب مجموع السنه دي على فكره اي حد في الدنيا لو رايح حتى يمتحن لرخصه عربيه ويقول لك انا حاسس ان انا مش هحصل على الرخصه السنه دي. لو هو رايح يعمل مقابله شخصيه في شركه ويقول انا حاسس ان انا ممكن ما اقبلش السنه دي احساس طبيعي يا جماعه احساس بشري طبيعي بيدل على مخاوف من فوات الفرصه ما تقلقش يعني في طلبه انا بحبهم قوي وبحترمهم قوي ان هم عندهم قدره على تجاهل الكلام ده هو بيجيله الاحساس ده بيجيله ان هو مش هيحس انه مش هيجيب مجموعه طب انت حاسس مش هتجيب مجموعه تعمل ايه تعيط طيب ما تقوم طالما حسيت انك مش هتجيب مجموعه تعمل ايه قوم ذاكر عشان تجيب المجموعه انا انا راجل عملي انا راجل واقعي للغاية انا جاني احساس ان انا مش هجيب مجموع يبقى إذا هذا الاحساس خطير يبقى لابد ان اعمل علشان اشيل هذا الاحساس وبعدين تبص طول ما انت بتشتغل طول ما انت بتذاكر وطول ما انت مركز في الحل سين وج وبتعدل اخطائك صدقني الاحاسيس دي تبقى باهتة جدا جواك وما بتجيلكش الا نادرا لكن لو انت بقى ما بتذاكرش وقاعد تدور على حلول سحريه او حلول نفسيه وقاعد تبكي على اللبن المسكوب طبيعي ان الاحاسيس ديت هتتلمح حواليك زي يعني زي اقول ايه زي الجراد اللي ممكن ياكل ارض زراعيه والارض الزراعيه دي هي طموحك ومستقبلك فما تسيبش الاحاسيس دي تتكوم حواليك بعدم العمل العمل هش الجراد ده شيله خالص من جنبك قوم اشتغل قوم ذاكري قومي ذاكري ما تقعدش تعيطي لي وتقعدي تقولي لي أصلا يا استاذ اصلا خلاص انا يئست انا مش هجيب مجموع امي اللي مش اللي حاسس انه مش هيجيب مجموع يقوم يشتغل. بصي ما الوقت مش مكفي ومش لاحق، ما عادش في وقت على الامتحان. يا جماعه الكلام ده كلام غلط، دايما في وقت ودايما في اراده، لو في اراده دايما في وقت. بص الموضوع مش موضوع وقت، الموضوع موضوع اراده. انا اعرف يا جماعه اقسم بالله العظيم ناس في الشهور الاخيره في الشهر الاخير بل في الاسبوع الاخير واقسم بالله العظيم، الناس لما بيبقى عندها الاراده والتوفيق والتوكل على الله وحسن الظن بالله ممكن يعمل اللي ما عملوش حد في سنه. ايوم هنا بالإرادة وبالعزيمة ممكن اعمل صدقني ممكن يا ما ناس عملت الشباب يا ما ناس انا مش بتكلم كلام نظري انا بتكلم كلام واقعي جدا فاذا يا جماعة اللي مش حاسس انه هيجيب مجموعة لو سمحته يقوم يذاكر بس مش اكتر ساعات بحس اني هطلع من الاوائل وساعات بحس اني هسقط اه صح التقلب ده طبيعي برضه انا عايزك تبقى طبيعي وانت طبيعية جدا يا جماعة دي احد دي مشاعر مش عقل, مش عقل. اسم القلب ليه يا شباب هو اسم قلب ليه عشان بيتقلب كلمة قلب نبحث عنها في قلب يقلب تقريبا مش كده فالقلب يتقلب أحيانا يشعر القلب يكون منشرحا وأحيانا يكون مقبلا وأحيانا يكون متحمسا ومتفائلا وأحيانا وبدون أسباب وبدون أسباب تجد هذا القلب قد اعتلاه سحابة كئيبة من الحزن أو نوع من الشعور باليأس أو نوع شعور بعدم الرغبة في العمل دي كلنا كده سبحان مقلب القلوب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى تقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الحق وعلى دينك فلو سمحت لما يجيلك مشاعر ديت ما تستغربش ما تحسش انك ميزه ايه انك مجنون ولا حاجه ولا عندك نفسيه زي استاذه انا كنت امبارح متفائل كده والنهارده متشائم كده لا ده طبيعي وخصوصا في سنك وفي سنك ده يا بنتي السن ده بيبقى لسه ايه يعني يعني طالع من مرحله وداخل مرحله جديده قدامه تحديات كبيره فلذلك طبيعي انك تشعر بالمشاعر دي احنا كبار بنحبس بالمشاعر دي بس برده عادي بنمشي طريقنا يعني بص انا ببقى حاسس ان انا مش هجيب مجموعه ببقى حاسس ان انا مش عارف مش هنجح في الحته دي ببقى حاسس وانا اسجل دلوقتي ان التسجيل ممكن يطلع مش حلو بس شغال انا ما وقفتش ما انا ممكن ابقى الاحاسيس دي لو جاتني قبل ما اسجل معاك قبل ما اشتغل ما انا هقف مكاني اذا يا شباب حكايه انا حاسس مش هجيب مجموعه انا حاسس ان انا بقيت كويس انا حاسس ان انا بقيت وحش كل دي اسمها انا حاسس لكن مش هنمشي بقى انا حاسس يا شباب احنا ربنا خلق لنا عقل والعقل فوق القلب العقل فوق والقلب تحت خلي عقلك واللي ينظم احاسيسك مش العكس فشباب حكايه انك انت بتتقلب دي عاديه جدا، المهم ما تقفش، بص تقلب زي ما انت عيط، اضحك، غني، اعمل اي حاجه، قوم شد شعرك، قوم بص من البلكونه وارجع تاني، المهم <تصفيق> اعمل كل حركات الجنون اللي في الدنيا، اقف قدام المرايه ولوم نفسك، اقف قدام اعمل اي حاجه، وبعدين ارجع ارجع ذاكر تاني، بص عايزك عايزك ايه؟ عايز تبقى طبيعي وما تخافش من الاحاسيس ديت وتبقى انت اقوى من هذه الاحاسيس. انا ما عملتش بقى نيجي للمقوله بقى انا ما عملتش اللي عليا طول السنه معقول ربنا هيساويني باللي بيذاكر من اول السنه المقوله دي انا بسمعها كتير جدا والغريب ان الناس ما بتفتكرش يا جماعه يعني هو انت اللي بتقسم رحمه ربنا هو انت هتحكم على ربنا سبحانه وتعالى ان هو يساوي او ما يساويش يعني انت ايه اللي عرفك ان الطالب اللي اول السنه بيذاكر او انا ما شفتوش من الطالب اللي بقى بيذاكر من اول السنه لغايه اخر يوم ده في الامتحان انا ما شفتوش السوبر طالب والسوبر طالبه دي انا ما اعرفهمش بصراحه يعني انا شايف كل الطلاب اصلا ماشيين بتيار متردد ماشيين شويه شويه كويسين قوي وشويه يهبطوا قوي وبعدين شويه يشدوا وبعدين يقعوا شهر وبعدين يرجعوا يلموا ده ده الطالب المصري الطبيعي الا ما رحم ربي يعني ان كان هناك بعض الفئات من الطلاب ربنا كريم وممديلهم من الثبات نوع من الهدوء ونوع من السكينه يا اخي دي رحمه ربي فضل الله يؤتي من يشاء لكن الحقيقه مش دي الغ... مش دي النسبه الغالبه خالص بالعكس النسبه الغالبه على الطلاب هي التردد وهي انه يمشي شويه ويقف شويه دي النسبه الغالبه نسبه أو اسالوني انا واسالوا كل المدرسين ومهتمين بال... بال... بمساله التربيه والتعليم اذا مساله تصورك ان في صبر طالب ماشي كويس قوي وانت آه... مش عارف مش سوبر طالب بقى اي حاجة يعني طالب اي حاجة كده وماشي وحش فانت بتقارن نفسك بالصورة الجميلة دي فتلاقي نفسك وحش قوي فلذلك بتقف مكانك انت كده انت كده غلط وانت غلط ما ليه يا استاذ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يدي للبني ادم على قدر نيته وعزمه ومن الممكن جدا انك انت هتيجي اخر شهر كده وتقول يا رب من قلبك ومن عزيمتك وهتقعد وهتجبر نفسك وعارف انك هتمر بإحباطات بعد ما تقول يا رب، عارف انك هتقابل احباطات وعارف انك هتعمل بس هتقعد على المكتب وهتذاكر وهتروح دروسك وهتنتظم، اقسم بالله العظيم ربنا كريم ووهاب، اوعى ان ربنا بيدي الانسان على قد عمله، يا جماعه ما ربنا بيدي الانسان على قد كرمه مش على قد عمله، احنا لو هناخد على قد عملنا انت عارف النتيجه؟ ما حدش فينا هيفلح، ولا حد فينا يخش جنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قيل ولا حتى أنت يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم ولا حتى أنا، النبي صلى الله عليه وسلم مش خش الجنة بعمله، النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتغم قال صلى الله عليه وسلم تكملة لكلامه صلى الله عليه وسلم، قال: إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. يا أخي ربنا فضل الله عظيم، الله واسع عليم، الله كريم، الله وهاب، وه كلمة وهاب. كلمه أيوة وهاب الدعاء، عليك بالدعاء، عليك بالدعاء، ممكن بدعائك وصفاء نيتك في الشهرين او الشهر اللي فاضل او حتى الاسبوع اللي فاضل تسبق اللي معتمد على المدرسين ومعتمد على الاسباب ومعتمد على الكتب الخارجيه وناس ربنا يعني كل بالله عليك واحد معتمد على المدرسين ومعتمد على الاسباب والكتب الخارجيه ومعتمد ان هو ذكي وشاطر وتاريخه التعليمي رائع وان هو بيلم من بيجيب من على النت مش عارف ايه ويعمل ايه وانت يا اخي جيت في اخر شهر ولا اتنين قلت يا رب توكلت عليك وانا واثق فيك وانا حامل اللي عليا وسامحني والنبي يا رب والله العظيم هبقى كويس بس صدق خليك صادق خليك صادقه اقسم بالله العظيم لا في سجده من سجداتك ممكن تسجدها على الارض وتدعي ربنا خالص من قلبك تقوم بني ادم تاني سجدة واحدة تفرق ايوه سجدة واحدة تفرق سجدة باخلاص وبنيه ربنا سبحانه عليك كن فيكون الله عز وجل مفيش حاجه صعبه عليه ازاي تيأس وانت ربنا, ربنا على كل شيء قدير ازاي تيأس وانت بتعمد ربنا على كل شيء قدير ازاي ليك رب على كل شيء قدير وانت تيأس الياس ليس من روح المؤمن يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك بالنسبه للوقت بقى والاخر وقت النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك ايه بيقولك لو قامت الساعه وفي ايدك زرعه ازرعها يعني لو لو قامت الساعه بص قامت الساعه دي حاجه رهيبه يعني بيقولك اشتغل لاخر لحظه في حياتك اوعى تقف اوعى تقول الوقت مش هيكفي الوقت هيكفي لو انت عايزه يكفي الوقت لو كفي لو انت معتمد على ربنا اللي هو على كل شيء قدير يا شباب اه الروح دي لازم تكون جوانا بجد لازم تكون جوانا ولازم روح التحدي يا جماعه دي تكون جوانا وانا بلاقيكم تستخدموا التحدي في غير موضعه يعني بص ليك تتحدى زميلك فيش عارف إيه. تت... مش عارف في ايه انت تتحدى زميلتك مش عارفه في ايه انا في ممكن لعبة على الموبايل تتحدى فيها بعض وتبقوا يعني زعلان قوي انك كسبك فيها يعني فانت جاي يعني روح التحدي ليه موظفينها غلط ليه بقت كل حاجه غلط يا جماعه ليه مفهوم البطوله بقى غلط مفهوم الشهاده بقى غلط ومفهوم النجاح بقى غلط ومفهوم التحدي بقى غلط شباب فوقوا كده وعرفوا مفهوم التحدي صح معلش انا اتطورت في الحته دي لان الحته دي مهمه قوي وبتتقال على ودني كتير قوي يا جماعه فضل الله ياتي من يشاء عارف فضل ربنا مين لعلك واحد منهم لعلك لك واحده منهم اسجد واقترب لله سبحانه وتعالى وادعوه وقوم ذاكر وشوف النتيجه اخر حاجه بقى للناس اللي بتقول لي بقى سؤال غريب جدا ممكن بقابله كتير وناس كتير استاذ انا ما فتحتش كتاب من اول السنه هو ممكن الحق اه ممكن تلحق بنفس المنطق اللي انا رديت عليه على الناس اللي بتقول ربنا هيساويني باحد واحد بادئ من اول السنه اه يا ابني ممكن تلحق والله العظيم ممكن تلحق واعرف ناس ربنا سبحانه وتعالى وفقهم وجم في الفترة الاخيرة وليح أم عشان هم مؤمنين ان الامل لا ينقطع هم مؤمنين ان, إن لو عايز حاجة هتعملها باذن الله اذا توكلت على الله واخلصت النية شباب بالله عليكم بالذات أنتوا الجيل بتاعكم في الايام دي بلاشت يقسوا بالله عليكم بلاشت يقسوا لان أنتوا الجيل اللي يا رب يكون في احنا ككبار عندنا امل فيك أنتوا تعدلوا البلد بجد بجد بلدنا محتاج بلدنا مصر جميله ومحتاجه شباب متفائل. مش محتاجه شباب عنده امل. محتاجه شباب عنده روح تحدي وصبر. مش محتاجه شباب عمال يشتم ولا عمال يفجر ولا عمال يقتل، لا محتاجه شباب واعي عمال يبني وعمال يبني رغم كل اللي حواليه بيبني ومصر يبني ومن اول البناء انك انت تبني نفسك وتتحدى مخاوفك وتتحدى, وتتحدى كل الصعوبات اللي قبلك وسنوات عامه يا جماعه ما هي الا نموذج للتحدي هتطلع من ثانوية عامة هتخش تحديات كتيرة أوي في حياتك، لو أنت فشلت في تحديك لثانوية عامة صدقني نفس الروح الإنهزامية هتقابل بها كل مشاكلك الجاية، أي مشكلة هتقابلك في الكلية أياً كان الكلية اللي دخلتها هتلاقيك إنهزامي، أي مشكلة تقابلك في حياتك الشخصية في بيتك في أولادك مع أصحابك هتبقى إنهزامي، فيهمني أوي إنك تطلع من معركة ثانوية عامة منتصر، مش عشان إنك أنت تخش جامعة وبس، لأ علشان انت جواك تحس انك انت ناجح، وتحس انك انت انسان بتتحدى فشلك، وبتتحدى صعوباتك. قبل ما اختم بقى احب ان انا اهديك هديه. الهديه ديت اني اقترح عليك اقتراح ممكن يفرق معاك في مستقبلك كله السنه دي. الاقتراح ده اني خ... ان انا خايف، انا ليه هقترح عليك الاقتراح ده؟ عشان انا خايف ان بعد الكلام اللي انا قلته ده كله انت تتحمس وتبدا تشتغل تلاقي الدنيا قدامك متفرعه تبدا تحبط تاني. بمعنى انك ممكن دلوقتي اكتسبت طاقه ايجابيه واقبلت على العمل باذن الله رب العالمين وبدات تشتغل فلقيت الموضوع كتير قوي ولقيت التفريعات كتير قوي ولقيت المطلوب منك مذكرات وملزمات وجرايد وكتب خارجيه وامتحانات مدرسين الموضوع فعلا زحمه زحمه طب ازاي بقى تطلع من وسط الزحمه دي بقى ومن شارع فاضي وهادي كده وتحقق وتوصل بسرعه قبل الناس اللي اللي شغاله في الزحمه دي بقى ببساطه استمع معايا لو سمحت هتوحد المصدر اللي هتحل منه. مصدر واحد بس. التوحيد حلو في كل حاجه. التوحيد لا اله الا الله، توحيد حلو. وحدوه لا اله الا الله. هتوحد المصدر اللي هتذاكر منه، او اللي هتحل منه بمعنى الاصح. انا هقترح عليك في مادتي مثلا تجيب كتاب الامتحان. ليه كتاب الامتحان؟ علشان كتاب الامتحان فيه اسئله كتيره متنوعه متدرجه شامله في امتحانات ثانويه عامه مش سايب حاجه. والله إذا لقيت أي كتاب من الكتب الخارجية الأخرى في نفس الموضوع برضو أنا مش معترض أنا مش عامل صفقة مع مطوع كتاب الامتحان ولا حاجة والله أنا كل الموضوع إن أنا الكتاب ده جربته وبحله مع الطلاب وكل ما بحل فيه كل ما بتأكد إنه إن شاء الله مش سايب حاجة فأنا بضمن لك دي إن شاء الله قدام ربنا في كل مادة اسأل أستاذك له افضل الكتب ايه وكتاب واحد مش عايز الطمع الطمع يقل لي ما جمع كتاب واحد امسك الكتاب بشرط هذا الكتاب ايا كان يكون في امتحانات سنه عامه اجابتها النموذجيه عندك من خمسه وتسعين لغايه دلوقتي شوف كم بقى امتحان دور اول ودور تاني اقسم بالله العظيم لو انت عملت اللي بقوله ده ووحدت الكتاب وفي الشهرين او الشهر اللي فاضل ده وحليته من اوله لاخره وركزت فيه س وج بشرط تتاكد من اجاباتك النموذجيه عن طريق استاذ متخصص صدقني والله العظيم لحجيب الدرجه النهائيه ان شاء الله. انت وانت بتحل امتحانات ثانويه عامه تلاقي الاسئله بتتكرر اصلا هتلاقي الاسئله عماله تتكرر ما خلاص هيجيبوا منين يا جماعه؟ فلو سمحتم الاقتراح ده انا عارف قيمته كويس قوي. فانت في زحمه وفي طريق ما انتاش عارف خايف تتوه منه، فسالت واحد والواحد ده عارف الطريق كويس قوي، قال لك يا ابني امشي منه اهو. فاسمع الكلام وامشي وسيبها عليا انا، انا بقول لك اهو، يا سيدي والله لو مسكت مصدر واحد ومصدر موثوق منه باجاباته النموذجيه بانك انت اتاكدت وحليته وامتحانات ثانويه عامه، يكفيك امتحانات سنة عامه، ده انا بقول لك الكتاب كمان بس انت الحق خلصه بس. احسن بقى البديل ايه يا جماعه؟ لو انت ما كلامي ايه البديل؟ هتلاقي نفسك مشتت ما بين امتحانات المدرسين، ما بين امتحانات ثانوية عامة، ما بين كتاب المدرسة، ما بين دليل التقويم، ما بين مش عارف الكتب الخارجية، ده لسه بقى كمان قصة الجرايد اللي جاية والمراجعات النهائية والوش اللي بيجي قبل الامتحانات بأسبوع ده ويقول لك مش عارف الفلان وليلة الامتحان يا جماعة الكلام ده كله تشتيت وأحذر من كثير من أسئلة الجرايد، أنا بقولها أهه بتبقى الأسئلة غلط والإجابة غلط، إلا ما رحم ربي طبعاً، فلازم أي مصدر لو سمحت تبقى تطلع عليه أستاذك، أستاذ طب هو يعني مصدر واحد طب ما أنا حرمت من المصادر الأخرى، أنا اقترحت عليك كتاب الامتحان لأنه عامل كده هو جامع الأسئلة اللي في كتاب المدرسة والأسئلة بتاعت دليل التقويم والأسئلة بتاعت ثانوية عامة زائد أسئلة من عنده هو فعشان كده انا قلتلك لك كتاب الامتحان بالنسبة لمادتي فارجوك لو سمحت ابحث عن مصدر واحد ثق فيه اسأل استاذك واسأل مرة واثنين وتأكد بس بسرعة طبعا في خلال اليومين اللي جايين دي لو سمحت وامسك المصدر ده واقعد قدامه اللي فتح اللي هو اخر واحد اللي كنت بقول عليه ما فتحش كتاب من اول السنة خالص لو عمل كده والله العظيم لربنا يوفقه لأنه وحد أمره وجمع شمله ومشي على طريق علشان يوصل لهدفه إن شاء الله رب العالمين فدقت راح يا شباب عليكم وحدوا المصدر اللي هتحل منه بالذات الأيام دي بالإضافة بقى في الدرس أنت طبعا أكيد الأستاذ بيثير بعض القضايا فأنت في الدرس ممكن بتنفتح على مصادر أخرى لكن على قد الدرس لكن بتروح البيت هتلاقي الأسئلة تكرر قدامك يا رب وبقولها تاني ملناش غيرك يا رب وادعي الدعاء ده دا دايما دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان انت محتاجه قوي انا بحس ان أكثر طلبه محتاجه في الدنيا كلها هم طلاب السنة العامه ايه الدعاء ده كان النبي صلى الله عليه وسلم صباحا او مساء يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال خليك انت في الاربعه الاولين دولت انت غلبه الدين وقهر الرجال لسه مش مش دلوقتي يعني لكن خليك انت في الاربعه الاولين دولت عجز هم وحزن عجز وكسل دول أربع أعدائك لو أحاطوا بك من اربع جهات تبقى المشكلة مصيبة الهم والحزن تبقى مهموم وحزين تبقى عايز تعمل ومش قادر هو ده العجز تبقى قادر تعمل بس ما بتعملش هو ده الكسل لن يخرجك من هذا السجن الرباعي الهم والحزن والعجز والكسل لن يخرجك ولن ينجيك من هذا السجن الرباعي ولن يفتح لك أبواب الدنيا إلا الله عز وجل النبي كان يقول إيه اللهم اللهم فرددوا هذا الدعاء صباح ومساء شباب، اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، يا رب يا رب من قلبي ليكوا كلكوا يوفقكم، ويشرح صدوركم، وينزل عليكم السكينه والامان. لأن بداية الطريق سكينة وأمان إذا كان في قلبك سكينة وأمان وثقة في الله سبحانه وتعالى ثقة في الله مش في نفسك ولا في مدرسينك ثقة في الله والجانب الديني مهم جدا جدا جدا في مسألة النجاح والفلاح أحباب الطلاب أدعو الله عز وجل أن يعني يوفقكم ويهديكم الطريق وأن أكون قد قلت كلمة تهديكم وتنير لكم الدرب وتوقظ القلب الغافل وتيمنبّه العقل الشارد ويردنا الله عز وجل جميعا الى العمل والى الانتاج استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته